بسم الله الرحمن الرحيم وعبيه نستعين خروف العيد طبعا خروف العيد لا يقل عمره عن عام ويجب عليك أن تطمئن إلى جميع أجزاء الخروف أن يكون سليم خالي من العيوب لا يعرج على رجله ويمشي بطريقة عادية له قرنين كاملين غير مكسور منهم أي شيء صحته جيده عينيه ممتازه الاتنين ما, ما عندهوش برد في مراخيره يعني انفه يعني تحس ان هو صح كويس كده وصحي وفايق بس دي اهم مميزات الخروف ما يكونش طبعا فيه اي امراض موادية او امراض طبعا ده بيحددها الدكتور البيطري بالكشف الظاهري كده على الخروف ممكن يعني احدد الخروف ده عنده ايه بالظبط المهم لكل مواطن خروف مجانا ان شاء الله يعني على شرط ان يكون متزوج وان كانت ان كان الزوج توفى وله اولاد او زوجته الارمله من حقها أيضا هي أن ترس زوجها في هذا الخروف إن شاء الله خروف مجانا لكل المصريين في حالة ظهور المهدي المنتظر هذا العام إن شاء الله بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته